Основним інформаційним приводом останнього тижня були, звичайно, новини про перехід України до більш активних дій е, саме в районі Правого берега Дніпра на Херсонщині. З одного боку, це було доволі очікувано, е, оскільки саме цей район, е, а також ближній і дальній тил відповідного групування, який знаходиться на цьому напрямку, був об'єктом основних ударів, Сил безпеки оборони України протягом останнього місяця. Ми пам'ятаємо постійні удари по мостам, які з'єднують два береги Дніпра, від яких залежить саме угруповання на, пар... на правому березі Дніпра в Херсонській області. Ми пам'ятаємо е, удари по е, складам з боєприпасами, по системі управління в відповідному е, районі, яка зачіпала різні рівні управління, включно і штабами армій загальновійськових. Е, і ми пам'ятаємо, череду інцидентів, вибухів, які зачепили тимчасово окупований Кримський півострів, які теж були пов'язані із здатністю Росії підтримувати відповідне агрупування на материковому півдні України. Тобто, це було доволі очікувано, прогнозовано, і Україна до переходу до більш активних дій готувалася системно, здійснювала відповідний перелік заходів, які включав все вище згадане, а також слід відзначити і удари по е, системі ППО ворога з допомогою сучасних протирадіолокаційних е, ракет АГМ-88 е, ХАРМ. Окрім того, е, те що Україна перейшла до більш активних дій, е, це ставить крапку на дискусіях, які тривали довгий час західних ЗМІ, ну, фактично вони тривали паралельно до нанесення ударів по пріоритетним цілям в тилу противника, щодо того, чи обмежиться Україна виключно ударами по тилу і чи цього буде достатньо і чи перейде чи ні Україна до більш активних наступальних дій по класиці Другої світової війни. На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що так, Україна намагається перейти до більш класичних дій, тобто поєднати удари по тилу, по комунікаціям і з більш активними наступальними діями по фронту. І так ми можемо сказати, що е, опосередковано е, саме такий розвиток подій є підтвердженням, що одних ударів по комунікаціям, по тилам виявилось недостатньо для того, щоб змусити росіян, е, відповідно, покидати свої позиції, для того, щоб змусити їх зробити жест доброї волі і вирівняти лінію фронту, е, спираючись виключно на лівий берег е, Дніпра, тобто е, ці дискусії, чи вистачить чи не вистачить ударів по тилу, я думаю, вже поставлено на крапку, і Україна так справді прийшла до більш активних дій. Ми можемо про це, в принципі, говорити відкрито, що Україна пройшла до більш активних дій, тому що наші західні партнери протягом останньої доби, вони, в принципі, так цікаво вийшло, коли і британські, представники британського уряду і американського уряду, вони зробили заяви, які в сукупності так дозволяють підтвердити, що Україна перейшла до більш активних дій. Тобто е представники британської розвідки заявили, що вони е фіксували е 29 і 30 серпня е більш активну роботу української артилерії по лінії фронту на правому березі Дніпра на Херсонщині, а американська сторона відповідно е підтвердила, що бачила додаткове переміщення українських сил на Цю ділянку е, російсько-українського фронту. Е, в сукупності це, в принципі, ці два індикатори, це є справді індикатори підготовки до більш активних наступальних дій, тобто це створення е, переваги чисельної в силах і засобах на відповідних напрямках ключових і це, звичайно, проведення е, так званої артилерійської підготовки, воно англійською називається shaping actions, щодо подавлення е, пріоритетних цілей е, в тактичній глибині оборони е, противника. Тобто вже наші партнери в принципі підтвердили, що відповідні заходи мали місце. Окрім того, вчора е, за повідомленнями американського е, каналу CNN стало відомо, що останні пакети допомоги, які надавалися Україні з боку США, вони в першу чергу, були спрямовані на посилення здатності України перейти саме до активних дій і мова насправді не йде про там звертало увагу наприклад про боєприпаси до гранатометів Карл Густав чи про машини розмінування насправді основним тим що було якщо ми згадуємо це передавалися нам артилерійські боєприпаси калібру 70, 155 міліметрів кожного разу в останніх пакетах по 75 тисяч тобто 150 тисяч додатково боєприпасів передали І також передавалися е, ракети до систем МС-42, М270, е, тобто це була основна ознака того, що е, посилюють вогневу могутність перед можливим переходом України до більш активних дій. Якщо ми говоримо конкретно про те, що має місце, звичайно є е, чітка установка українського військово-політичного керівництва, що хід бойових дій е, безпосередньо не будуть коментувати до його завершення і це є абсолютно правильно, абсолютно виправдано, але е, все ж ми можемо, якщо ми спираємося на досвід е, наступальних операцій е, 20-го століття, в першу чергу Другої світової війни, ми можемо для себе уявити, як це відбувається і саме тому, якби, стриманим оптимізмом очікувати новин і, скажімо, не формувати для себе завищених очікувань. Ну, почати варто з того, що вести наступальні дії – це одне із найскладніших завдань. наступальні дії в сучасній війні, тому що це вимагає виконання широкої номенклатури завдань, послідовного виконання широкої номенклатури завдань. Е, перша фаза будь-якої наступальної операції, вона передбачає е, так званий прорив тактичної глибини оборони ворога. Мова йде про е, якби, позиції на глибину десь 25-30 кілометрів, зазвичай це до трьох оборонних ліній. І саме прорив тактичної глибини оборони – це є перше завдання. Прорив має здійснюватися обов'язково в декількох місцях. Тому що е, не обов'язково всіх місцях матиме успіх, е, цей прорив, і е, скажімо так, командування може потім гнучко реагувати на розвиток подій, розуміти, де намічається більший успіх, де навпаки менший успіх, і прикидати додаткові сили саме на ті ділянки, де намічається більший успіх. Тому прорив здійснюється обов'язково в декількох місцях. І е, не є секретом те, що якщо подивитися на карту, то об'єктами, е, і, вірніше, цілями саме е, фази прориву тактичної глибини оборони – це є основні дороги, які ведуть до двох населених пунктів – це, власне, Херсон і це Нова Киховка. Е, тому що це два, два ключових населених пункти, е, вихід до яких е, знаменуватиме собою успішне завершення операції. Але, повертаючись до, саме першої фази, перша фаза – це прорив тактичної глибини е, оборони. Зазвичай він займає 2-3 доби і передбачає спочатку подавлення артилерією і е, іншими вогневими засобами, такими як авіація, безпілотні літальні апарати, ударні, е, подавлення ключових вузлів в системі оборони ворога, максимальне їх ослаблення, а далі уже залучення бронетехніки і піхоти з метою остаточного прориву, і з метою створення умов для наступної фази операції. Це є так звана фаза розвитку прориву і перетворення прориву з тактичного на оперативний. В рамках цієї фази ті місця, де була прорвана тактична глибина оборони, де, де були пройдені всі три лінії оборони, вводиться так звані сили розвитку прориву, ешелон прориву, який, власне, швидко діючи на Основних комунікаціях, на основних напрямках він ізолює е, район проведення операції, він е, е, ізолює е, якби місця основного спротиву, і таким чином створює умови для остаточного е, оточення і розгрому е, знищення основного угруповання ворога. Це якщо ми орієнтуємося на класику Другої світової війни, коли наступальна операція передбачала саме дві. Дві таких основних фаз. Але звичайно ми зараз живемо не в умовах Другої світової війни, засоби дальнього вогневого ураження пішли далеко вперед і ми їх активно теж використовуємо, ми власне їх використовували і на підготовчій фазі і ми їх використовуємо зараз, мова йде звичайно про пускові М142М270 і боєприпас Guided Multiple Launch Rocket System, ми активно е працюємо по ми активно працюємо по е, саме дорогам, які з'єднують два берега Дніпра по мостам, е, і по переправам, які ворог намагається створити. Тобто, поряд із класикою Другої світової війни ми намагаємося також діяти по е, канонам доктрини Erland Бетл, яка передбачає одночасні дії і по фронту, і на глибину оборони для того, щоб не давати. Е, Противнику, підводити резерви, реагувати в першу чергу маневром, маневром, силами. Але звичайно, як пишуть нас історія, наступальна операція, тільки будь-яка операція, вона її дуже легко описати, але насправді це дуже, дуже складне завдання, тому що мова йде про синхронізацію, масштабування, зусиль, дуже-дуже значного групування, Це тисячі осіб особового складу, це сотні тисячі е, одиниць е, техніки, Тобто це дуже-дуже складне завдання і тому е, не треба, скажімо, розраховувати на швидкий успіх, особливо якщо ми згадаємо, що в нашого противника теж спроби е, проводити операції наступальні, вони фактично провалилися, е, було дуже важко тактичні е, успіхи перетворити в оперативні успіхи і тому, е, Звичайно, ми е, очікуємо позитивних новин, але треба розуміти, що це займе е, певний час і, звичайно, з іншої сторони є ворог, який так само е, ну, не буде пасивно е, сидіти склавши руки, він буде вводити контрзаходи, тобто е, будуть е, якби вживатися заходи, в першу чергу це будуть діяти мобільні протитанкові групи, буде направлятися вогонь е, на ті напрямки, де в Україні намітився основний успіх, але в будь-якому випадку ми можемо говорити про те, що сили е, оборони і безпеки України будуть робити все від них залежне і на відміну від Другої світової війни, коли наступальна операція вона була така пофазова, е, ми зараз маємо можливість одночасно працювати по російському тилу, не давати підводити ім'ю резерви і саме на це е, покладаються, наскільки я розумію, основні сподівання Українського командування, тобто, навіть якщо ворог буде вживати контрзаходи, опираючись на певні запаси, які були створені, на додаткові сили, які були перекинуті, але все одно рано чи пізно цей спротив він закінчиться, тому що Україна саме б'є по вразливим місцям угруповання російського по його тилу, по комунікаціям по мостам і таким чином ізолює район проведення наступальної операції, наскільки вона може. І це є одне із основних завдань будь-якої наступальної операції. Те, що ми бачили фактично під час Другої Карабахської війни, коли теж вогнем саме намагалися ізолювати район проведення операції. До речі, теж наносили удари по комунікаціям по одному із мостів на так званому Лачинському коридорі, який мінімум зменшив е, здатність цього моста, е, на якого зав'язувалося все угруповання е, військ невизнаної Нагірно-Карабахської республіки відповідно. Тому е, ми діємо в принципі е, ну по доволі такому е, правильному шаблону і по е, найбільш вразливим місцям ворогам, але зрозуміло, що е, потрібно е, Доволі, ну як звичайно з оптимізмом дивитись на це все, але доволі стримано, спокійно, тому що наступальна операція це дуже складне завдання, е, дуже, дуже е, важка річ в плані реалізації і це будуть справді, це, це є по суті наймасштабніші дії, які ми е, робимо спочатку Великої російсько-української війни, тому що дії на Харківщині вони мали менш масштаб і сили ворога, які були сконцентровані там, на околицях Харкова не були менші, тобто мова йшла про 5-6 батальйонів тактичних груп, лише зараз мова йде про порядка 20 батальйонів тактичних груп, і навіть якщо навколо Харкова це були повнокровні, зараз можливо вони там на 50-60% лише укомплектовані в кращому випадку, але все одно це значні сили і тому не потрібно недооцінювати ворога. Але е, шанси е, е, на успіх є, тому що в іншому випадку військово-політичне керівництво не зважилось на такий крок. І, в принципі, попередні дії, тобто місяць, е, коли ми наносили активно ураження в поближньому тилу і інциденти в дальньому тилу в окупованому Криму – це максимум ми готували цю операцію. Тому, оскільки керівництво вирішило, що є доцільне такі, такі дії, перехід до більш активних наступальних дій з такого масштабу, значить воно вважає, що шанси на успіх є, є, є значними. Тим паче, що мова йде про не лише виконання воєнних завдань, тобто звільнення відповідних територій, мова йде про те, щоб показати всьому світу, що Росію можна, не лише треба, але й можна перемагати, маючи доволі е, обмежені ресурси і е, опираючись, скажімо, на більшу мотивацію, але на, на певні звичайно технічні моменти, але все-таки е, ворог е, теж має відповідний потенціал, але в будь-якому випадку Якщо рішення прийнято, значить шанси на успіх визначаються такими, які які достатні. Тобто це не є якась авантюра, скажімо так. У сфері міжнародної допомоги останнього тижня це було звичайно оголошено на 31 ю річницю відновлення української незалежності. Наймасштабніший одномоментний пакет допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Мова йде майже про 3 мільярди доларів допомоги. Але на відміну від інших пакетів, які е, надаються безпосередньо із запасів збройних сполучених штатів Америки, е, відповідний пакет допомоги, який був оголошений 24 серпня, е, це фактично гроші, е, на які оборонно промисловий комплекс США має лише створити е, відповідні системи. Мова в першу чергу йде про шість е, комплексів зенітно-ракетного е, комплексу НАСАМС і вже навіть американці законтрактували е, відповідні е, системи для України і це є доволі важливим, тому що разом із двома до цього обіцяними комплексами мова йде про вісім комплексів, а це закриття потреб у ППО України десь наполовину або навіть трошки більше, тобто це доволі серйозна допомога Україні це е, справді закриття сегменту ППО країни, е, це зменшення ефективності російського ракетного терору і це по суті нівелювання тих негативних психологічних, ну не лише психологічних наслідків економічних наслідків, соціальних наслідків, коли е, все населення України, яке знаходиться на підконтрольних уряду територіях, воно е, перебуває під е, латентною загрозою ракетних ударів і це як наслідок Чинний і негативні соціальні і ек економічні е наслідки. Тобто це, звичайно, є дуже-дуже важливим. Не менш важливим є, е звичайно, е рішення е про е виробництво е більше 200 тисяч боєприпасів калібру 155 мм і більше 100 тисяч боєприпасів для мінометів калібру 120 мм. Окрім того, в відповідному пакеті допомоги мова йде про 24 контрбатарейних радари, але якщо їх будуть виробляти, то це ж явно будуть виробляти ну, не старі контрбатарейні радари, мова йде про систему ANTPQ-36, яка списується в США і, е, і передається Національній гвардії, тобто із регулярного війська передається Національній гвардії і передавалися також системи Україні. А мова вже йтиме про новіші радари, ANTPQ-53, це більш потужний радар, з більшою дальністю роботи, е, який дозволятиме ефективно виконувати завдання контрбатарейної боротьби, чого нам зараз звичайно не, не вистачає. Реалізовувати потенціал е, тих же систем, наприклад, Хаймарс, е, не лише з точки зору нанесення ударів по пунктам управління чи по російській логістиці, але й саме безпосередньо по е, артилерії, ті артилерії, яка Кошмари, в тому числі цивільні українські міста в прифронтовій смузі. Тобто мова йде про перспективне отримання Україною більш нових, більш якісних контрбатарейних радарів, більш потужних ANTP-53 і це 24 системи. Це, це доволі потужно, тому що загалом Україна отримала разом з цима це до 50 контрбатарейних радарів. Тобто ми подвоюємо кількість контрбатарейних радарів, які по техніко-тактичним характеристикам будуть іще, звичайно, кращими. Крім того, в новому пакеті допомоги мова йшла про надання цікавої системи ВАМПАЯ. Це змонтована на колічному шасі пускова із керованими по лазерному променю ракетами, яка буде використовуватися для боротьби із ворожими російськими безпілотниками. Тобто є оптико-електронна станція виявлення і супроводження цілей. Також станція, яка буде дозволяти наводити відповідні е, боєприпаси, які теж, до речі, будуть вироблятися, передаватися Україні. Тому це така цікава система для боротьби з російськими розвідувально-ударними комплексами, які опираються на так че, е, доволі примітивні, але тим не менш доволі масові безпілотники, першу чергу «Орлан-10». Окрім того, мова йде про передачу Україні додаткових безпілотників «Пума», які вже Україна отримувала. Це безпілотник воєнного призначення, який може працювати як день, так і вночі. І він також є важливим для України, тому що поряд із боротьбою і з російськими розвідувально-ударними комплексами, з їх розвідувальною складовою Україна, це не є секретом, вона відчуває дефіцит саме розвідувальних безпілотників воєнного призначення, які можуть бути стійкими до систем РЕБ противника. І працювати на відповідну глибину як в день і вночі. А, а окрім е, саме таких конкретних параметрів допомоги з боку США е, важливо відзначити загальний такий політичний стратегічний посил, тому що за словами представника Пентагону, цей пакет допомоги, який є найбільшим одномоментним, він має показати Російській Федерації, що спроба перечекати спроба дочекатися втрати інтересу заходу. І першу чергу Сполучені Штати Америки до російсько-українського конфлікту вона не спрацює, тобто, поряд із е, забезпеченням українських потреб, е, з точки зору ведення війни, цей загалом потужний е, стратегічний сигнал Російської Федерації, що просто перечекати не вдасться, що американці налаштовані грати вдовго, і е, особливо це теж показово щодо боєприпасів, тому що наскільки можна зрозуміти, е, зараз і е, і йшли окремі повідомлення в американській ЗМІ, що е, стоїть уже питання е, саме розширення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, і, е, тому, тому що Україна е, активно їх використовує, а темпи виробництва, на жаль, не відповідають темпу спалювання в умовах регіональної війни, тому фактично ми ще маємо приклад, наприклад, е, коли мова йде про боєприпаси калібру 155 мм, коли таким чином фактично буде спонсоруватися розширення виробничих потужностей, тому що будуть окремо, я думаю, контракти на компенсування того, що було передано Україні із відповідних запасів Америки. І окрім того, виробництво додаткових більше 200 тисяч боєприпасів, снарядів калібру 155 мм, це по суті буде розширення виробничих потужностей, збільшення потенціалу до виробництва відповідних боєприпасів, тому це теж опосередкований сигнал Росії, що дочекатися просто України, того, що Україні не будуть надавати необхідну допомогу, не вийде. Окрім того, теж цього тижня, за останній тиждень була така цікава новина, яка вартує окремої уваги, яка пов'язана з міжнародною технічною допомогою загалом, саме в сегменті, е, який пов'язаний з найбільш такою важливою системою в системі вогневого ураження Збройних сил України, це система m 142 HIMARS і відповідні боєприпаси до неї. Те, що Представники Пентагону, вони відвідували, відповідно, потужність виробничу потужності компанії Lockheed Martin в штаті Аризона, які виробля... займається виробництвом і цих пускових м 42 і боєприпасів до них. І була озвучена цікава цифра, що від е, Пентагону компанія Lockheed Martin отримає 400 мільйонів доларів, які мають компенсувати як е, поставки пускових, так і поставки відповідних боєприпасів. Знаючи е, ціну е, і однієї пускової, і одного боєприпаса Guided Multiple Launch Rocket System, ми можемо в принципі провести цікаву калькуляцію, е, якщо виходити з того, що одна пускова коштує 4 млн е, доларів, ми отримали 16 – це 64 млн доларів, а на ті 336 млн доларів, які залишились – це мова йде про десь 2100 ракет Guided Multiple Launch Rocket System. Звичайну частину ми вже з них відстріляли. Нещодавно вже була цифра про те, що ми до 1000 відстріляли відповідних е м, ракет в рамках спроб е стабілізувати лінію фронту на Сході і на Півдні, працюючи по російській логістиці, логістиці забезпечення саме е артилерійських систем е ворога. Е але це означає, що ще як мінімум 1100 е ракет, вони є в українському арсеналі і вони зараз активно використовуються саме в рамках бойових дій на Херсонщині по ураженню пріоритетних цілей. Ну і звичайно іншим важливим моментом в цьому є те, що додатково 200 мільйонів е, доларів е, відповідний підрозділ компанії Lockheed Martin отримає на розширення виробничих потужностей. Тобто це теж означає те, що е, буде вироблятися більше боєприпасів, тому що в середньому на рік американці замовляли для потреб своїх збройних сил десь 4,5-5 тисяч боєприпасів Guided Multiple Launch Rocket System. В таких умовах звичайно виробництво буде, буде збільшуватись, якою кількістю невідомо, але фактично ми маємо приклад того, що починається перманентна мобілізація оборонно-промислового комплексу США, зрозуміло, що це набагато більші можливості, чим якби мова йшла про оборонно-промисловий комплекс України. Тобто це, це теж важлива річ з точки зору перемоги в довгостроковому протистоянні, в війні на виснаження. Тобто і розширення виробничих потужностей артилерії калібру 155 мм за рахунок е, виробництва боєприпасів для України, і е, розширення виробництва боєприпасів Guided Multiple launch Rocket System, які звичайно не покривають усю номенклатуру цілей, незважаючи на заяви Пентагону, про те, що вистачає Україні лише цих боєприпасів – це абсолютно неправда, тому що є багато цілей в Криму, які необхідно знищувати, щоб е фронт на півдні України, материковій частині України, він не зміг триматися, але, звичайно, в е дальності 85-90 кілометрів від лінії фронту знаходиться більша частина цілей, які пов'язані з здатністю вести бойові дії саме, саме фронт проти фронту. Фактично. Тому це теж така важлива цікава новина, цікавий момент, який дозволяє нам робити висновки про масштаби постачання. Окрім того, звичайно, окрім американської допомоги, ми мали низку заяв від наших інших партнерів, тому що Україні допомагають не лише США, а неформальна коаліція держав, чий ВВП складає більше 50% від світового. Тобто були заяви від представників британського уряду, в рамках в тому числі візиту прем'єр-міністра Бориса Джонсона до України на е 31-шу річницю відновлення української е незалежності і державності. додатковий е пакет допомоги, який включатиме в тому числі мікро безпілотники, які покращуватимуть нашу ситуаційну обізнаність в тактичній е глибині оборони на передній смузі, в першу чергу, і є, скажімо, доволі живучими через свої невеликі розміри. Окрім того, стало відомо про нові пакети допомоги, які готує уряд Норвегії і які готує уряд Швеції. Тому загалом кожного тижня ми маємо нові приклади допомоги, яка надається Україні, яка дозволяє продовжувати Боротьбу, яка дозволяє вимотувати противника не лише в обороні, але уже і в наступі. І е, з стриманим оптимізмом е, чекаємо, звичайно, 8 вересня, на е, саме на цю дату запланована чергова зустріч у форматі Рамштайн щодо матеріально-технічної допомоги України. Тобто е, ми маємо такий приклад такої дуже-дуже системної е, роботи е, і приклади того, що за це літо, яке закінчується, ми кратно посилили свою вогневу могутність, що дозволило нам і максимально зменшити темпи просування ворога на Сході і навіть створювати умови для переходу до більш активних дій на південному напрямку. Україна відсвяткувала 31-ю річницю відновлення своєї державності е, і е, отримала за останній тиждень багато позитивних новин з точки зору матеріально-технічної допомоги і ми почали нарешті переходити до більш активних наступальних дій перед цим серйозно провівши серйозну підготовку тому ми бачимо численні індикатори щодо того що Росії не вдасться як це можливо запланували в Кремлі просто дочекатися втрати інтересу Заходу до України Навпаки цей інтерес, він буде зберігатися, він буде продовжуватися. В цьому контексті, до речі, варто відзначити, що за останніми опитуваннями Чікарського і Ради з міжнародних відносин, 6 із 10 американців, вони готові підтримувати Україну, незважаючи на збільшення інфляції, незважаючи на зростання вартості життя, вони готові це робити. Тому е Росії не вдасться дочекатися, того, що Захід просто втратить інтерес до України. Але головним цьому звичайно є якби в цьому якби, хитросплетінні такому трьохсторонньому, де є з одного боку Україна, з іншого боку Росія, а також Захід, який допомагає Україні, первинною завжди є готовність України чинити спротив. Тому що якщо ми не будемо демонструвати цю готовність, то ми не зможемо постійно мобілізувати додаткові е, західні ресурси на продовження боротьби і на зміну характеру боротьби на нашу користь. Тому завжди важливо пам'ятати, що готовність українців чинити спротив, вона є первинною, що тим, хто пускають руки, не допомагають. А українці справді за ці півроку е, показали, що незважаючи на страшні втрати вони готові воювати, вони готові чинити спротив і тому Заходу фактично не залишається іншого вибору поряд із тим, що було поставлено питання РУБА російськими діями якби. Тому е, маємо багато прикладів, багато ознак того, що Україна не залишається сам на сам, що допомога з боку наших партнерів вона не просто має системний характер, а наші партнери готуються грати вдовгу в плані мобілізації потенціалу ОПК і виробництва боєприпасів. Тому оця стратегія перечекати е, і дочекатися втрати інтересу Заходу до України, до підтримки України, вона фактично не спрацює і тому Російській Федерації не залишиться іншого вибору, окрім як, як домовлятися і домовлятися на українських умовах.